السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ننی ادالفار دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یوٹیوب کی دو بہت بڑی اپڈیٹ کے بارے میں بتاؤں گا تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن پہ کلک کر کے آل پہ پریس کریں تو دوستو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں तो सबसे पहले मैं क्राउम ब्राउज़र ओपन करूंगा यहां पर वाई टी ब्राउज़र पर वाई स्टूडियो ओपन करूंगा यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा क्या अपडेट है जो सेकेंड वाले अपडेट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है और जो पहला अपडेट है वो भी काफ़ी बेड न्यूज़ है यूट्यूबर्स के लिए तो सबसे पहले मैं सेटिंग पर क्लिक करूँगा आपको यहाँ पर दिखाऊँगा क्या अपडेट आया है तो सबसे पहले आपने नीचे कैनल पर आना है और यहाँ पर एडवांस सेटिंग में जाना है ایڈوانس سٹی میں یہاں پہ ہمارے لیے ایک یہاں پہ ایڈوانٹیجز سمجھو آپ خود نیو یوٹیوبرس کے لیے یہاں پہ سبسکرائبر کاؤن والا جو آپشن ہوتا تھا وہ ہمیں ملتے تھے ایک سے ایک سے دو دن کے اندر اب یہ والا آپشن ختم ہو رہا ہے یوٹیوب پہ کیونکہ یہ آپشن یوٹیوب ختم کر رہے کیونکہ کچھ یوٹیوبر ایسے ہے جو اس آپشن کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا تھا اور یوٹیوب کو اسکیم اسکیم وغیرہ اسکیم کے لیے وہ یوز کر رہی ہے تو اب سے لے کر ایک دو دن تک یہ سبسکرائبر کاؤن والا چین ہی ختم ہو جائے گا اب جتنے بھی سبسکرائبر ہوگا وہ شو ہوگا چینل پہ تو دوستوں یہ ایک بیڈ نیوز ہے یوٹیوبرس کے لئے جو چھوٹا یوٹیوبرس ہے ان کے لیے بیڈ نیوز ہے کم از کم دس ہزار سے زیادہ سبسکرائبر ہو تو شو کروانا ٹھیک تھا لیکن اب یوٹیوب نے یہ والا اپڈیٹ ختم کر دیا جو سیکنڈ اپڈیٹ ہے یوٹیوب پہ وہ ہے اب آپ یوٹیوب پہ فضول ترین نام نہیں رکھ سکتے جیسے کہ اسپیشل کریکٹر یوز نہیں کر سکتے یوٹیوب چینل کے نام کچھ لوگوں کے ایسا نام ہوتا ہے تین سو ساٹھ کے سبسکرائبر یہ اس طرح کے اب نام آپ یوز نہیں کر سکتے یوٹیوب پہ جو سیکنڈ اپڈیٹ تھا وہ بھی بہت بری اپڈیٹ ہے کچھ لوگوں کے لیے جو فیک سبسکرائبر شو کرانا چاہتے تھے یا کچھ غلط مطلب اسپیشل کریکٹر وغیرہ اپنے یوٹیوب چینل کے اندر یوز کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ کہ بری اپڈیٹ ہے باقی جو دو اپڈیٹ آج دیا ہے ایک دو دن تک یہ یوٹیوب پہ لاگو ہوگا